مرحبا اصدقائي كيفكن شو اخباركن؟ اليوم بشرحلكن فيديو جديد عن رح افرجيكن كيف بتحلوا مكعب الروبيك في خمس ثواني اسهل طريقه يعني اللي بتقدروا تعملوها رساله كتير يعني بتقدروا تعملوها قدام رفقاتكم تبهروا رفقاتكم يعني هي ما انه تحلها بتحلها بتحل عن جد بس هي مثل خدعه شبه خدعه يعني ماشي؟ هلا الخدعه اللي بدي اقول لكن عليها بت... مثلا مثلا ليك وراح أعملكم إياها بس لخربطة هيك راح يكون بتقولوا له مخربط ها ها مثلا تعملوا هيك تعملوا هيك قدامه مثلا تخربطوا المحل إنتوا رجعتوا وبترجعوا أنا حفظت الأزرق هون والأحمر هون وبترجعوا نفس المكان مثلا ليك كيف راح حلها أنا. خالص. اقل من ثانيتين يعني. انا كاتب بالعنوان صح اقل من خمس ثواني بس حلق لكم اقل من ثانيتين يعني اللي مانو متدرب ومانو سريع ايده على بالحل بحلها بخمس ثواني هيك شي بس اللي متدرب و سريع فيها بحلها بثانيتين. طبعا رح حلمكن هلا على الخدعة. اول شي بتعمل. انت اكيد كتير من العالم بيعرفوا الحركة بتعمل واحد اثنين ثلاثة اربعة. ست مرات بيزبط المكعب. اثنين ثلاثة اربعة. خمسة ستة، بتعمل أول ثلاثة واحد اثنين ثلاثة، بعدين انشاء ما يقولوا إنه مخربط من إنه من هون مكتمل ومن تحت وهيك، بتعمل له مثلاً واحدة اثنين هيك، ليك مثل مشوي، أح... هون الأزرق مثل ما شايف هون الأحمر، بتزتها مثلاً بالهوا هيك وبتخربطها، ثم بيرجع هيك بتقلبه بسرعة برجع هيك أزرق من هون وأحمر من هون بترجع بترجع بنفس الحركة بس بال بالقلب بتعمل هيك وهيك بزبط هاد المكان بس بسرعة بدون ما تحسسون إنه بتحرك نفس الحركات بس لأ ما بتخربطها قدامونها بتخربطها بدون ما شوف بعدين بترول عنده لين تعمل هيك هيك هيك هيك هيك هيك ترجع نفس المكان وترجع نفس راح أعملكم اياها آخر مرة واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين شفتوا الحركه كتير تقنيه وحلوه انه يعني بخمس ثواني تخيل يعني هلا ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ما تشتركوا القناه وتحطوا اللايك وباي هلا اشتركوا القناه وصلوا باقرب وقت 100 مشترك هاد بدي اياه منكم ويلا باي